Hola, em Pau, Pau Malmuñoz. Soc biòleg, eh, treballo aquí a, a la Universitat Internacional de Catalunya, on estic fent eh, un post-estructurat post en informàtica i a més a més estic durant classes de programació en Python i de bioinformàtica a les cadenes de bioengenyeria i odontologia. Com podeu veure, tinc una tisàrtia d'acusar una paràlisi cerebral que ha eh, que va ser causar un accident a l'hora del pas? a la meva mare no ho dilatava, el pai va durar com a i quatre hores i vaig tenir que estar a la incubasura i jo tot plegat em va provocar uns anys a la a posterior del cervell que fa que tingui dificultats de parla de moviment. Doncs no sé com es viure amb disàrtia perquè el néixer amb la paràlisi Mai he tingut una vegada, un abans o després, sempre he sigut així. I el problema, més que tenir-lo jo, el tenen les altres persones que no sabem com reaccionar. Sí que certs que sent conscients de les dificultats que tinc haig de fer un esforç constant per fer que altres persones no l'han de fer. També sé que m'he trobat amb dificultats a l'hora de a tenir relacions personals quan era més jove, amb les noies o a l'hora de trobar feina algun cop Sobretot quan començavem la ciència, però què, amb els fons que ls vol entendre, t'acabaentendre. Els meus amics, ara quan quan em coneixem més, sempre em diuen que ja no no tens la meva dis i què? Si fos d'una altra manera en pau, no seria en pau. Les relacions amb, amb persones que no em coneixen a vegades són complicades. La veritat és que no vaig pensant constantment que tinc una paràlisi. Jo simplement faig la meva vida alguna persona això li xoca. El problema més gran és amb els teleopenedors, que és una cosa que s'hauria d'eliminar. A més de fer xarxa, avui en dia, perquè simplement es tanquen amb altres i et diuen que no t'entenen. Una vegada li vaig tenir que dir a un que si m'escoltava estava molt, molt segur que m'entendria i, i em va entendre.